Доброго дня, мої дітки. Сьогодні у нас незвичайна виховна година. Виховна наша година сьогодні присвячується останньому дзвонику. Свою роботу ми сьогодні розпочнемо із гімну України. Так починає онлайн останній дзвоник у 7 А-класі Хмельницької гімназії номер один імені Володимира Красицького, його класний керівник Володимир Корнійчук. Чесно кажучи, ностальгія за дітками. Хочеться побачити їх вже вживу, тому що три місяці екрану. На даний час у мене 39 дітей в класі троє дітей-переселенців. За словами Володимира Корнійчука, до останнього дзвоника в онлайн-форматі приєдналось 35 учнів класу. Сьогодні до нас приєдналися дітки, які наразі знаходяться в Туреччині, в Румунії, в Польщі, в Нідерландах, в Англії, в Литві, в Естонії, в Португалії. І вони всі, всі, абсолютно всі дітки, які знаходилися зараз за кордоном, були присутні у нас на виховній годині. Останній дзвоник – привід побачити однокласників, каже учень сьомого А-класу Олександр Вілінчук. Він приєднався до онлайн-уроку «Солотвино». Добре, звісно, що ми всі змогли зустрітися, бо є ще й одна проблема. Наприклад, коли вживу, то ж не всі можуть прийти онлайн, то так можуть всі зібратися поспілкуватися. Я зараз перебуваю в Останбурі. Я рада, що всі дні могли під'єднатися. Я недавно приїхав з Польщі. У Польщі я, знаход... ну, я відчував себе не своїм. Останній дзвоник – я дуже рада, що багато дітей приєдналося. Можна побачити однокласників, також спілкуватися з ними. Останній дзвоник в онлайн-форматі у Хмельницькій гімназії номер 1 вдруге, розповідає директор навчального закладу Святослав Ратушняк. Його привели для 760 учнів гімназії. І частина з них сьогодні знаходиться за межами держави, і вони таким чином зможуть теж взяти участь в онлайн-дзвонику останньому. Крім того, за ці три місяці ми зарахували до гімназії 40 учнів-переселенців. Останній дзвоник в режимі онлайн провела для майже 40 тисяч учнів 56 шкіл Хмельницької громади, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. В онлайн-форматі він відбувся вдруге. Департамент освіти рекомендував останній дзвоник провести в онлайн-форматі. Заклади є автономними, відповідно керівники разом з педагогічними радами визначали, чи вони будуть прислуховуватись до наших рекомендацій, чи все-таки будуть робити певні зустрічі. Знаю, що деякі заклади здійснили зустрічі саме для випускних аби підвести підсумки їхніх 11 років навчання. Останній дзвоник в онлайн-форматі 3 червня відбувся у більшості з 579 шкіл області, каже заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації Олег Мартинюк. Всього на сьогодні у нас на теренах області Завершило навчання, так сказати, 143 тисячі 895 здобувачів освіти. З них 5 тисяч учня – це з числа внутрішньо-тимчасово-внутрішньопереміщених осіб. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник – Новини на Суспільному. Хмельницький.